Привіт друзі, сьогодні розповім один із способів, як кріпити станіну алмазного двигуна до підлоги, щоб не сверлити отвори під анкіра. Ну ось якось так вона кріпиться, значить для цього вам потрібна стойка для опалубки. Ціна питання на сьогоднішній день 20-25 баксів і куча задоволення. Значить, чому куча? Ну, По-перше, ви економите на анкерах. Хоча там невеликі гроші, але ви все ж щось економите, якщо у вас це багатоповерхівка і на кожному поверсі по 10-20 квартир, то ви трохи економите. Ну а по-друге, ви економите колосально свій час. І як ви розумієте, час – це гроші. Значить, ось якось так це все виглядає. Упирається вона в підошву станіни. Поставили дерев'яну підкладку, щоб не розбивало станіну металом ну, І ось тут між станіною і стойкою можна зробити якийсь опорний винт В нашому випадку це кусок фанери Для чого вона не завжди стяжка рівна і інколи починає станіну клонити в якусь сторону Болтами нема сенсу гратися E, значить, чому нема сенсу тому що це все процедура установка займає 30 секунд і свірлюжка займає 2 хвилини 80-ї коронки пересверлить стяжку і панель і кожен раз з болтами забавлятися нема сенсу якось так це все виглядає дуже просто, дуже швидко це один із способів як установити покажу ще один спосіб в наступному відео якщо відео був корисний Палець до гори, всім миру!